السلام عليكم تحييتي لكم جميعا يوم مشاهدي الأعزاء يوم الأحد 25 تر واحد 23 تر واحد نغادل السوق مشاهدي الأعزاء نسبة مشاهدي الأعزاء مدينة سمارة أكتارية ترايبورتو أكتارية دراجة ترايبورتو يلي خدام السوق أصلا السوق المدينه مدينة عايش من الناس شي ناس كيف كيخدم طريفور السوق ديال الصبارات ديما اكثر د قريب دابا السوق قريب من المدينه من الصحراء في لونبروب هي اللي كتكون اكثريه هذه اللي خاصين براء اللي بدينا اغلبية بلون احنا في السوق الاجواء السوق السوق معكم الفيديو يا تحياتي لكم <تصفيق> هل يصخر لك؟ يكي يديوه 25 25 25 واده جديه جديه جديه الله يصخر اسي يا زوينه تبارك الله الله يكمل لك بالخير 25000 ريال وتبيع ديها لش حال؟ 30 28 30 هاي كي يكي 28 اوه حالك الله يصخر الله يسخر لك بغيتي الله الله ينزل البركه السلام عليكم <تصفح> السلام عليكم العزيز بخير دا لينا الخير العزيز <السلام>. تبارك <تصفح> <وثمانين تصفح> <بجوش. تصفح> الله يا <تصفح> رب ريال <ممم>. <ممي> مم. <بارك> الله يسخرها هذه تبارك الله انا جات زينه عبد الله يسخر لك اخويا الله يحفظك الله تبارك الله يا رب اه والي خلاص الله زينة تبارك الله الله يسخر راه السوق اليوم اخي عبد العزيز والله إلا راه السوق بالله من نجا تبارك الله الله يسخر الخير جاي داخل السوق تبارك الله جلينا الخير تسعة الله تسعة الله. 30000 درهم 94 ما الله 94 عمر راه عاد داك انا صح شحال الشريف عطيتيه هنا 94 ثلاثه والدي جوجات ثلاثه أتلات، ثلاثه تبارك الله يا رب الله الله يسخر المولى واش بغيتي تبيع عطات دورجني عطات الله راه صاحبي م 10 بارك الله 233 شدي في السن اه طلع الجموع طلع الجموع الصغير تبارك الله يا رب حر هذا ياك الله الله يسخر لي خليني نسيت عبد العزيز ندير احمد ثاني ناخذ 42 42 بجوج تبارك الله يا رب كره باينه باينه تحيه لكم مشاهدي الاعزاء اليوم كنتواجدوا في السوق مدينه السمارة تحيه لكم مشاهدي الاعزاء اليوم 25 الشهر اقاليم الصحراويه تحيه لكم جميعا مشاهدي الاعزاء أجواء السوق خير تبارك الله 40 بجوج بارك الله فينا هذه اللي والده هي هذه اللي والده تبارك الله الله يسخر لك قداس العزري طير عاطي ما عرفتك والله كي داير، اساليك الله يحفظك الله يسخر لك اخويا شي شهادة، شدة هذاك، اين هي الجدية؟ مزيان، هذا هكاك الابي راه فيه شلة من الفاصلة راه فيه شلة والله تبارك الله يا رب هكاك هكاك راه باينين زوينة تبارك الله الله يسخر <تصفيق> <تصفيق> الله يسخر يا عبد الرحمن الله يحفظك يا سي عبد الرحمن الله يسخر ليك أهونك. أهونك. الله يعاونك الله يسر ليك النعجات النعجات النعجات عبد الرحمن <تصفيق> <تصفيق> مازال على الله هذا ذكر ولا حوليات اه حوليات خروف والده وحده والده وحده خروفه ووحده خروف, خروف خروف مليح هذيك هي امي آه. هاهو فيناهو مسكين بارك لا <تصفيق> الله يما الله يا الله لا الله زوين بالله نيت الله بالله تبارك الله يا رب <تلح> الله <يسخر> حمدي. آه. لحة دلوقتي لحة دلوقتي. الله <تصفيق> <نشهد> ابراي ابراي واش الله خروف وخروفه هادو ديال ديال البادية هادو جايين من البادية من الجنوب ديال المدينه تبارك الله هادو يجمل من البادية دابا من بادية الصحراء تبارك الله في لندروبيل الرملة هنا باش ميتعظبوش <تصفيق> اثنين وعشرين ألف خمسين جملة وهذا اثنين وعشرين جديد اثنين وعشرين نبيع جملة عمر جملة خروف اي لين ستوب بيع جودي 4000 في شوفها ياش بي 4000 يشوفها ضرب 9 التجديد الفلوس 56 56000 ريال لا 56 بكيهم أطاوم سبعة وخمسين تبارك. الله قبيلة. عندك خمسة موجودة. خمسة الف ريال. الله. تعال تبارك الله. 35000 ريال مشي ديال اعزائي هذيك راه كتعذبك شنو هذا دخل من اخو دن اعتنا حموده لا ما تامرش ما تامرش حموده فين خير تامر لا تامر شحال وصل 22 22 بارك الله ما تيشرى ####وا عمر والبيضاء 22 وعشرين البيضة؟ والله ما فيها شي حاجه البيضة؟ كنجيك بها غير تنين وعشرين هاهوما جيبو عليا أخويا الله قاصح <تفكير> صغير... مية مليون حمك ريال ثمانية بارك الله الشريف قل جديد جديد جديد جدي والدة جوج الله يا رب اللهم بارك يا رب الخير كم من شحال ثلاثة وثلاثين هذه ثلاثة لا آه خلاص هم ثلاثة مية آه هذا خلاص هما مية وعشرة مية وعشرة 110 مية وعشرة هذه اللي كان أعطيك بس بين ليه كان <تصفيق> 42 نور 42 نور بنال يا ربي نكملها بخير فعليا <تصفيق> حال شحال هذه الخيره هذا التم قول لنا تم نعجد ها لا تو وهذا المعز. المعز. ما ياك 30 نعم. الوحده الله يسخر لك اخويا الحاج كيداير؟ بس عليك؟ صحيحة؟ الله يسلمك؟ الله يدي الكسيبة هادي صحيحة الله ديال الكسيبة هادي النعجة من نعجة هادي هي الكسيبة هاكاك تبارك الله يا رب تبارك الله يا رب بخير تبارك الله عليك السلام ورحمة الله بخير بخير تبارك الله بخير تبارك الله بخير سي بويه هذاك أه. الخير سيدي عطاونا 20 جمله. 20 جمله؟ تبارك الله يا ربي خير الله هذه هذه يا الله يرحمنا الله يرحمنا الله الله نعم. ان شاء الله. أجاب الله الصحراء هنا رت... تبع ليه ليه مع ليه ليه ليه. كين مولانا. مولانا والله. الصحراء يا كانت الصحراء تبارك الله شو صراحة والله 20000 ريال جملة زوينة عشرين راه ما بها راه عاطينو الف راه عاطينو تبارك الله يا ربي تبارك الله الله فيها والدة كاين ياك ا بي كاين الخرفان خروفات خروفه وخروفe خلطه خلطه 10 ديال المسيدين وشحال يلاه مسيدين اللي جباتو هذا الغنم راه عند بويه مدينه السمارة تواصل معاه ان شاء الله بخير تبارك الله راه نجات كاين والدة كاين خروف خروفة مخلطة بارك, بارك الله خروف خروفة وخروف مخلطة ايوا آه. سي عبد هذياك هذه هي دي الغنم ديالك سي باك اللي آه. بغى يكسب اللي بغى يكسب بارك الله يا رب لا لا الله يسخر لك الله يسخر لك أبوي. <تصفيق> هناك الناس بدتكت ديالس. الفيديو الناس لكم الله لشاهد معنا الفيديو هناك الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله تحيتي لكم جميع الله شكرا على الوفاء ديركم على مشاهدة الفيديو تحياتي لكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق>